Сюди діти приїхали на реабілітацію. Діти повертаються з міст, де вони жили. І цих дітей громада на реабілітацію направила. Ну, сказати жилося, це краще сказати. Ну, люди виживали. Не було світла, газу не було. Ну, люди, як сказала, да, на костра готували їжу. Спочатку було страшно, а потім так в поїзді якось розговорилися і круто. Не хотілося, бо тільки виїхали додому, ще не набулися, але ну, відволіктись хотілося. Там дуже все побито, у нас дім трохи поранний. Ми були в окупації три місяці. Це було дуже погано. Нас не випускали. І були ми без мами. Мама виїхала ну, раніше. Вона поїхала просто в ось і все, ну, і не змогла повернутися. В перші дні дуже було страшно, ми не виходили з дому зовсім. У нас не було зв'язку, ми сиділи без світла три місяці. Нарашисти зірвали мост. Бачили колонію, їхали танки, БТР, БМП, ракетний установка, ПВО. 40 км. Ну це рядом з границею. дуже переживала, бо вони там, я тут буду. Сталося так, що нас поряд пролетіло, і ми виїхали з мамою. І коли їхали, було дуже страшно. Спочатку говорили, що їм там, що буде війна тривати три дні. Потом неделю Ну, мы сидели ждали, когда война закончится. Да, два месяца. Они воровали ну, из наших магазинов э, колбасу и так далее. И потом нам давали, а оно было уже пропавшее. Мы жили там два месяца. Зашли в поселок оккупированный, донецкие головорезы. И сказали, что будут убивать волонтеров, активистов и всех таких. Каждую ночь они нас брали на Измурш. Фактически они обстреливали нас, чтобы мы как будто не спали каждый час. Тогда погреб не спасал, там прилетела смерть. Особенно гепали 14 15-16 марта. Тогда было очень. У нас комната в доме, она маленькая. Там вот ті, правила двух стен. И мы там сидели с семьей до 16 марта. Потом сдали нервы, и мы поехали до рабочих. была проблема с провизией, и мы питались с орковскими сухпайками. Когда наши разбомбили колонну, мы уже поняли, что там никаких растяжек, угрозы не, обно... этот, не стоит. И мы решили пойти тоже что-нибудь взять. Жевали. В один день, коли ми розвезли гуманітарну допомогу, ми пішли на крайню вулицю полеву. І тоді з сторони окупуваного поселку по нам почався вогонь з полімета. Основа нашого проекту це саме психосоціальна підтримка. Підтримка цих діток, щоб можна було якби, трошки переключитися, перезавантажитися, знайти нових друзів, спілкування. Звичайно ж, це вечірки, дискотеки і все таке, що собою передбачає саме дитинство саме повернутися до дитинства. Зараз в нас знаходиться порядка 150 дітей. І з вересня місяця отримували реабілітацію по програмі більше 50 дітей. В нас є дітки, наприклад, з Херсонської області, з Чорнобаївки, які вже в нас третій місяць знаходяться. Їм нема куди, куди поки що повертатися, вони вже ходять у нас Кам'янці, в школу. Ну, вони поки що наші.